إهداء من خالات المعرس أم خلف وأم نايف وأم المعرس أم فيصل ألف ألف مبروك. ألف مبروك مبروك الفرح يا خيتي عرس فيصل يا عساها هانيه من خواتك التاني تعتلي بالوفا والحب لأجل راهية يا فيصل يا الأميره العبي يا ناصيله بالنسب متباهيه إرحبي يا شيخة الزن إرحبي القصايد لجلعين الوافيه لجلعين الوافيه الله الله خلب خلف لجلك تسوق المطلبي خيتك من حبها متفانيه ومنايف من فرحها تحتفي بالغلا والحب لجلك حانيه الله يا غزال الريمي يا شبه الظبي حنيت لك عساها العافيه في. في, في صل وطيب عندك الله فعال اللي تنوم سيعتزي يا عسى الا سعادة صافيه والختم بالحفل صلوا على النبي عدهم مال المزون الراويه والختم بالحفل صلوا على النبي عدهم مال المزون الراويه عدهم مال المزون الراويه الف مبروك الفرح يا خيتي عرس فيصل يا عساه <تصفيق> خواتك التاني تعتلي بالوفا والحب لجلك راهيه يوم فيصل يا الاميره العبي يا يلع راصيله بالنسب متباهيه ارحب الزين ارحبي يا شيخه الزن ارحبي خالف لجلك تسوق المطلبي خيتك من حبها متفانية ثم نايف من فرحها تحتفي بالغلاء والحب لجلك حانية يا يا فزال يا شبه الظبي حمي دينك عسى العافية اخاني في فيصل الحر لبي الاصل والطيب عنده كافية الاصل والطيب عنده كافية يا عسى أنا ساعة احصافية والختم بالحفل صلوا عن النبي عدها ما للمزون الراوية والختم بالحفل صلوا عن النبي عدها ما للمزون الراوية